Волонтери прибирають берег вздовж річки Південний Буг. В групі 50 людей. Рукавички та пакети для сміття закупили за гроші благодійників. Серед сміття часто знаходять стаканчики з під кави, каже волонтерка Наталія Процюк. Ми знаходимо стаканчики, зазвичай пластик. І мокрі салфетки. Вологі салфетки, які є, до речі, одні з найстрашішими, тому що ж вони не розкладаються взагалі. Так долучилися до Всесвітнього дня прибирання, каже координаторка акції у Хмельницькому Юлія Мазур. За її словами, на різних локаціях області люди прибирали протягом вересня. «Прибиралося ще біля річки Кудрянка, з боку Дубове і Ракове, також ще і Волохновецький ліс, і на Львівському шосе парк. Також сьогодні ще пожежна частина, біля пожежної частини на вулиці Північна прибирають. Роман Пруцюк із мамою приїхав з Красилова, аби долучитися до акції. Під час прибирання помітив на дереві шматок заліза. Дістав знахідку з третьої спроби. Спочатку я її доставав, палкою. і палка зламалася. Хотів досадити такого заліз, але не вийшла із-за того, що вона прямо вросла прямо в дерево. Я вам скажу, ще одну проблему. Вона зав'язана? Вона не то, що вросло, вона прибита, але з днем. Ух ти! А наше, що буде робити? Тобто робити, походу, давно дерево. Да, води вросло. Оберезно, не поріжся. Сміття сортують на місці прибирання. В окремі пакети кладуть папір, скло та пластик. Тут у нас вже повністю весь пластик, це бутилки пластикові. Але найбільше все ж таки бутилки з-під алкоголю. Серед предметів, які знайшли волонтери книга. У траві лежать використані медичні маски для обличчя. Волонтери їх не підіймають, каже Юлія Мазур, бо це небезпечні відходи, які утилізують окремо. Під час прибирання знаходять іграшки. «Такий трактор знайшли в кущагу, там під деревами іграшки викидають так само. Балаклава, красота. Бачите, те частина нашої іграшки. За годину прибирання зібрали 70 мішків сміття. Його, каже Юлія Мазур, відвезуть на полігон твердих побутових відходів. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.